Καλώς ήρθατε στην τέταρτη εκπομπή των Μιλένιαλ. Μαζί μας έχουμε τον Παναγιώτη και τον Δημήτρη και θα μιλήσουμε για τον αθλητισμό. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς. Μα ξεκινήσουμε πώς είναι ο Παναγιώτη. Ε, εγώ είμαι φοιτητής στο Τεφάτινό. ωραία. Και στο δεύτερο έτος, δεύτερο ετής. Ε, και παράλληλα ασχολούμε με το Πόλο. στον ε, το, το, το, συνδέσεις μαζί με το πόλο επειδή ασχολήθησες με το τεφάλι ναι. ή ήταν κάτι το οποίο σου από άρεσε Από πολύ μικρός ήμουν αθλητής ε, του Ιγρούς και είδε εγώ Από την δημοτικού μου αστροϊ, ε, ήμουν κολυμπτής Μετά από την κολύμπηση πήγα στο πόλο Και μου άρεσε πάρα πολύ το άθλημα, ήταν το αγαπημένο μου άθλημα Και αποφάσισα να το ναι. συνδυάσω και παράλληλα και με τις σπουδές μου ε, επαγγελματικό, ε, επαγγελματικό όπως είναι Επαγγελματικό, ναι Εσύ Δημητρή ε, bon. Εγώ, Μαρία, και εγώ, όπως και ασχολούμαι με τον Πόλο, ε, από πολύ μικρή ηλικία, είχα αρχίσει και εγώ, σχολήντσι σχολή αλλά επειδή μετά δεν μου άρεσε πολύ ε, το συγκεκριμένο... όχι συγκεκριμένα στον αστροφιβουλισμού, να ασχολήθω με τον το Πόλο. Από το Ικυβίω ασχολείσαι με τον Πόλο, παίζουν, ναι. παις στην ίδια ομάδα. Τώρα, αφού είσαι, παιζόμαστε στην ίδια ομάδα. Στο Μαρούτσι, παιζόμαστε στο, στο Μαρούτσι. Στ ε, εγώ παιζο, κι εγώ παίζω ως ε, παίχτης, μέσα. Mm -hmm. ε, πώς είναι ακριβώ ε, το άθλημα αυτό, πείτε μας λίγα λόγια για το συγκεκριμένο άθλημα. Λοιπόν, πώ λειτουργεί και στην Ελλάδα πιο πολύ. Ναι, ε, στην Ελλάδα το άθλημα, ναι, με, ναι, έχει κάποιο κοινό, αλλά το κοινό το οποίο έχει, είναι συγκεκριμένο. Mm. Δηλαδή, ε, δεν είναι τόσο διαδεδομένο άθλημα. Mm. Ε, οι περισσότεροι αποφασίζει, όπω ο ποδός γραφήβος και το μπάσκετ. <εσπάς> ε, Απευθύνεται σε κυρίω πιο συγκεκριμένο κοινό. Ε, βέβαια, έχει αρκετό, αρκετό κόσμο που το, ο, ο οποίο ασχολείται δηλαδή, με το συγκεκριμένο άτομο. Ανάμεσα στα χρόνια που είσαι, που ασχολείσαι με ναι, το ναι. συγκεκριμένο αυτούμα, έχεις δει βελτίωση του, δηλαδή να έχει περισσότερος κόσμος ή βλέπεις ότι είναι το ίδιο. Ε, Κοίταξε να δεις, τώρα με, την, με τη διαφορετική, γενικά με τη τηλεόραση, με την προβολή που υπάρχει, σίγουρα υπά, έχει υπάρξει μια βελτίωση σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Mm. Ε, έχει αυξηθεί το κοινό, έχει, έχει, έχει μαθήσετε πολύ, σε πώς και σε γενικές γραμμές, δηλαδή, η κατάσταση είναι καλύτερη. Όλοι και περισσότερα παιδιά σκουλούνται ε, με το άθλημα ε, έρχονται στις ακαδημίες, στον ομάδο δηλαδή, και όσο ε, έχει έχουν γίνει βήματα και όλο και περισσότερα άτομα ασχολούνται με το. Φανατικού στα Κάπω έτσι. Ναι. Κάλη. Μάλιστα. Και πώ αποφασίσετε να ξεκινήσετε με το συγκεκριμένο άτομο γενικά, με, το, με τον υγρό στίβο. Και όχι κάτι άλλο. Για παράδειγμα, με το ποδόσφαιρο. Πολλά παιδιά στην ηλικία των 10 mm -hmm. χρονών ασχολούνται mm -hmm. πιο πολύ με το ποδόσφαιρο ή με τον μπάσκετ. Κοίταξα, αρέσει. Εμένα από μικρό από μικρός που μόνο μου άρεσε περισσότερο ο υγρό mm. Δεν μου άρεσε. Ε, το, μου άρεσε, εντάξει, το ποδόσφαιρο, αλλά έχει τόσο πολύ. Τις είπα, Ναγιώτη. μου άρεσε περισσότερο το, ο υγρός στήφος. Βασικά, θέλω να το συνδυάσω κάτι με το ποδόσφαιρο και με νερό. Α, Διότι, στην ουσία, το, η υδατοσφαίρηση είναι το ποδόσφαιρο, εντός εισαγωγή να το πούμε, το ποδόσφαιρο του νερού. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και ναι. μου άρεσε περισσότερο επέλεξα επειδή ήθελα να συνδυάσω ταυτόχρονα το, νερό, το στοιχείο του νερού. Και την, και την μπάλα ε, ταυτόχρονα. Είναι δύσκολο σαν άθλημα. Ε, σαν άθλημα ναι είναι δύσκολο, γιατί θέλει πάρα πολλές ώρες προπόνησης, mm -hmm. ε, θέλει πολλές ώρες ε, προπόνησης, περιλαμβάνει και γυμναστήριο, αλλά και κολλήμπηση είναι στις ε, συστήματα. Ε, είναι το τρίτο άθλημα σε δυσκολία. Mm, δηλαδή... σε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα <σταλείως> δύο Δηλαδή, ε, Το άλλο είναι το Hockey ναι. ε, και το επόμενο είναι το, ε, το, το, το ο Στίβος. Ω, ναι. Ωραία, εντάξει. Ε, <laughs> ε, η εμπειρία μέχρι τώρα το να ξεκινήσετε να κάνετε σε μια ομάδα η οποία είναι ε, ε, ε, ίσως βασική. βασικοί παίκτες. Ναι, ναι. Ε, πώς είναι. Κοίταξτε να εγώ. Να συνεργάζεται ένα άτομα, και από αυτό εννοώ. Ε, αυτό το, είναι κάτι το οποίο το μαθαίνει από τα ηλικιακά προταλήματα. Mm. Επειδή εγώ, ε, από μικρό, δηλαδή, που είχα στο αθλητισμό συμμετείχα σε όλα τα ηλικιακά προταφήματα. Και όταν λέμε ηλικιακά προταφήματα εννοούμε τα προτοθύματα που παίρνει ένα στιγμή ε, όταν ε, είναι, βρίσκεται στι τάξει του Γυμασίου και του Λίγου mm. κατά κύριο λόγο. Ε, ε, εγώ συμμετεί... αυτό δηλαδή, κατά κύριο λόγο το μαθαίνο σε αυτά τα πρώτα επειδή είναι τα που στην ουσία, σου μαθαίνουν πώ να συμπεριφέρεσαι, πώ να παίζει, πώ να συνεργάζεσαι με, με την υπόλοιπη ομάδα. Yeah. Αυτό. Αυτό είναι κάτι που από πολύ μικρά. Ναι, ακριβώ. Να αυτό πια το έχει μάθει και είναι εντυπωμένο, όπω το, το ξέρει. Δηλαδή, δεν περιμένει αυτό τώρα να το μάθει ε, όταν έχει βγει στην κατηγορία των ανδρών. Mm. Ε, και, και είναι κάτι με το οποίο το μαθαίνει δηλαδή, από μικρό στο χώρο mm. τη mm. πισίνας. Γενικότερα στο πόλο υπάρχουν διάφορε κατηγορίε, οι οικιακά Ξεκινάμε πρώτα από το μίνι παιδόν, που είναι παιδιά από ε, μικρός ηλικίας μέχρι πρώτη γυμνασίου, μετά πάμε στο παιδικό, είναι το παιδικό πρωτότυπο το οποίο πάμε μέχρι δεύτερα τρίτη γυμνασίου, και μετά πάμε στο πάμε στο εφηβικό ε, μέχρι που είναι δεύτερα ηλικίου, και μετά πάμε στο νέο άντρον που είναι μέχρι τρίτη ηλικίου και ηλι και όσοι παίξουν από τα ηλικιακά από τα αθλήματα στην αντρική ομάδα που Με είναι οι είναι... προθάθμοι που παίζουμε για προθάθμιμα κατηγορίας. Η, η ομάδα σας είναι στη... Η ομάδα μας είναι το διτεχνική. Είναι διτεχνική. Είναι διτεχνική. Ε, κύριε, εμείς έχουμε παίξει στις άλλες ομάδες δηλαδή, δεν έχουμε παίξει μόνο συγκεκριμένη ομάδα. Mm. Ε, σε αυτή την περίοδο τώρα πλεισόμαστε σωμαρούς, στο τήριο των αμαρτσιούς συγκεκριμένα ο οποίο έχει έδρα ε, στο κοινωνιτήριο του Μαρουτσίου, που βρίσκεται ε, στο, ε, Μανιός. στο Μανιός, Είτε, Μανιός, το Πολιμετρό Μανιός, είναι, έτσι λέγεται Α, το, ναι. το έχει γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια εκεί πέρα, γενικά, από του παράγοντε, <χει> κοντά στο, στο, στα Πεδευτέρα Βούκαν, ναι. ε, Εκεί υπάρχουν και άλλα κλήματα που μπορεί κάποιο να πάει να κάνει, ναι. Έχει το γυναικείο Πόλο, που είναι η αποφορά, δηλαδή το κομμάτι των γυναικών. Ε, έχει κολλήμιση που μπορεί να κάνει, αλλά κατά κύριο λόγο αυτό δεν είναι. Γυναίκε που έχουν και Ναι, δεν έχει κάτι. Τι θα πει για επαγγελματικά, Να ασχοληθείτε, δηλαδή να είναι σαν επάγγελμα να το ακολουθήσετε. Εσύ που ίσω ότι θα. Μίνα θα. ακόμα, μέχρι να τελειώσω. Δεν έχω σκεφτεί, ακόμα δεν έχω σκέψεις για το αν θα το κάνω αιρεσιτεχνικά ή επαγγελματικά <σχεδεύτε> αλλά σίγουρα θα το συνεχίσω παράλληλα με το επαγγελματικό μου περιβάλλον οποιαδήποτε και αν είναι η δουλειά μου. Το <σχεδεύτε> συγκεκριμένο ε, που φέρει χρήματα. Κοίταξε να δείξω τώρα, αυτό βασίζεται κυρίω στο φιλότιμο που έχει ο καθένας. <σχεδεύτε> ε, Ποια δηλαδή έχουν περάσει εποχές που ναι, πληρώνουν ελληνικά. Ε, Ποια είναι στο φιλότομη και κυρίως ε, σαν χόμπι, κυρίως, το μπορείς να... Κατάλαβα, είναι πιο πολύ μια χόμπι ναι, ναι, και ναι. εσεί το βλέπετε σαν χόμπι. Και κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα δεν, το άθλημα δεν είναι επαγγελματικό, είναι αίρασης τεχνικών. Α, για πες να σου γιλίξα. Δεν είναι, δηλαδή, όπως το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, που θεωρείται επαγγελματικό. Mm. Το πόλο ανήκει ε, στην αίραση, στην δηλαδή, κυράτηγορια, πούμε, αυτό δηλαδή δεν είναι... θεωρείται με λίγα λόγια, θεωρείται από την πολιμητική ομοσπονδία, ρασιτεχνικό. Mm -hmm. Είναι σε άλλες χώρες όπως στην Ιταλία, στο Μαυρογώνιο, στη Σερβία, στην Κροατία. Είναι επαγγελματικό από την ομοσπονδία τους, θεωρείται. Μάλιστα. Ε, έχετε πάει σε αυτές τις χώρες, αν δεν κάνω τάντως, σε κάποια πρωτακλίματα ναι, ναι, που έχετε κάνει. Ναι, έχουμε πάει σε Διβνέτς, του Βάλετ και που έχουμε διεξάγει με ομάδες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Έχουμε πάει και συγκεκριμένα στην Ουγγαρία. Mm -hmm. ε, και, ναι, το και δύο. Ναι, και δύο, να, ναι, α, μαζί. Ε, είχαμε πάει στο Ματροβούνιο, Στην Ουγγαρία είχαμε πάει. Ε, σε τέσες συ... χώρες πώς θα αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο άθλημα. Ε, κοίταξα να Ουγγαρία συγκεκριμένα. Ε, το έχουν πάρα πολύ ψηλά δερκόνθρωπος στο πόλμα του κάτι για αυτούς όπως έχουμε λίξει mm. ε... ε... ναι, ναι, το ποδόσερο. Το τεχνικό τους πόρτιο. Ναι, το ε... τεχνικό Υπάρχει μεγάλη προβολή από τη χώρα, από τη συγκεκλίμανη χώρα, ε... για το πόλο. Ε... Διαπήμιξε πολύ, υπάρχει. Συγκεκριμένα, εγώ, θυμάμαι, είχα πάει στο αεροδρόμιο, όταν είχαμε κατέληψη να φτάσει, Είχαμε μια τεράστια θήση, δηλαδή, του, όχι μόνο μια, πολλές, mm -hmm. Την οποία είχαμε πέτσει πέρα από τα πέτσει των πόλων. Δηλαδή, κάτι όπω έχουμε μίξει στο ε, δάσο. Κάποια στιγμή, όταν κατεβήκαμε από το αεροπλάνο ε, στην Βουδαπέστη, μια ε, φωτογραφία που είχε με πόλο που σχετικά με τον πόλο. Και πίσω και μπροστά από τη φωτογραφία ήταν ένα βραβείο το οποίο είχε κάνει η χορηγία, ε, ε, η Vodafone, στη μνήμη ενό πολίτη ε, που έχασε τη ζωή του σε ε, ατύχημα. Και και την γενικά, οπότε και... γενικά υπάρχουν σε, σε άλλε χώρε, υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση. Ε, ναι, σε άλλε χώρε αντιμετωπίζεται διαφορετικά το άθλημα. Ε, απλά στην Ελλάδα θα έπρεπε να δοθεί, πιστεύω, μια διαφορετική αντιμετώπιση. Μήπω λοιπόν, αυτό γίνεται είναι δύσκολο στον άθλημα, γιατί συνεργάζονται πολλά μέρη του σώματο έτσι ώστε να ανταπεξέλθει ένα. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, επειδή δεν αν, α, αν δηλαδή αφήσεις ε, τον εαυτό σου και δεν πας για δηλαδή, προκόνηση ε, κάποιες μέρες, τότε πέφτει δηλαδή στην αποδοσή σου. Mm. Δηλαδή δεν είναι όπως σε άλλα κλίματα που μπορεί να χάσει μια μια-δυο μέρες από την προκόνησή σου yeah. και δεν έγινε και κάτι. Mm -hmm. ε, στο συγκεκριμένο άφημα πρέπει να ασχολήσει συνέχεια και να πηγαίνει δηλαδή να κάνεις τον πρακτικά. Τέλειο, αυτές τις προponίες, συστηματικές προponίες, αυτές η značistä θα... που αναμένομε ναι. Και ανάλογα και με τις appetites ε, της ομάδας, δίνει χρειάζεται. Έτσι ανάλογα που page οι ομάδες και τις appetites. Δεν της... υπάρχει και ανταγωνισμός σε ναι. να βλέπαμε. Και ανάλογα τώς ώρες, ανάλογες ώρες, όσο είναι η appetites της ομάδας, ανάλογες είναι οι ώρες προponήσεως. Και θες εφόσον... έχετε χρόνο για προπονήση. Γιατί όσο να πει, το πρόγραμμα είναι πολύ δαπανημένο για ένα νέο άνθρωπο. Σίγουρα. Σίγουρα, αλλά βρίσκω εγώ. Ο χρόνο υπάρχει. Το απόγευμα υπάρχει. Ασχολούμαι πάω το γυμναστήριο πριν την προπόνηση και μετά πηγαίνουμε στην πισίνα για να κάνουμε την προπόνησή μα. Κοίταξ, εγώ πιστεύω ότι αν κάποιο αγαπάει αυτό που κάνει. Πάντα θα βρει χρόνο. Mm -hmm. Δηλαδή, αν αγαπά κάτι και σου αρέσει αυτό που κάνει, θα βρει χρόνο να το κάνει. Δεν υπάρχει θέμα. Μπράβο. Δηλαδή, αυτό εξαρτάται από σένα. Εξαρτάται, έτσι. Mm -hmm. ε, αυτό πιστεύω εγώ. Όσο πιο και αν είναι το πρόγραμμα σου. Έτσι. Τώρα, αυτό κυρίω να εξαρτάται από σένα. Γενικά, τον αθλητισμό, πώ το βλέπετε σήμερα που έχουμε κρίση, σήμερα εννοώ γενικά στι μέρε μα. Ναι. Που έχουμε κρίση που υπάρχουν ε, διάφορα προβλήματα χώρα μα και γενικότερα. Ναι. Πώ αντιμετωπίζει το αφιερισμό τη κατανατορική που πω μέσα και το βλέπετε. Και μιλάτε και με ξένος ανθρώπου mm -hmm. και με ανθρώπου τη ηλικία μα και με και μεγάλου mm -hmm. ε, και με του μικρούμε. Mm -hmm. Κοίταξε. Ε, σίγουρα, ε, κάποια άτομα, επειδή κάποιε οικογένειε επειδή δεν μπορούν να διαθέσουν τα απαραίτητα χρήματα, ε, μπορεί να μην εστραφούν στον αθλητισμό ή μπορεί να μην έχουν προνοι γονεί πιο μικρά παιδιά για να ασχοληθούν με τον οδηγισμό mm. ε, Βέβαια, αυτοί μπορεί να στραθούν σε άλλα βήματα που, που είναι διαφορετικά και χρειάζονται λιγότερο χρόνο, έτσι ώστε να ε, αφηλειθούν. Mm. Ε, αλλά σε γενικέ γραμμέ, ε, έτσι όπω έχω δει την κατάσταση, ε, υπάρχουν οι νέοι γενικά και οι νέα παιδιά που έρχονται στις πισίνες, ε, είναι πιο πολλά σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, πιο παλιά εγώ πήγα λιγότερα παιδιά να είναι στι Τώρα, παρόλο που υπάρχει κρίση, βλέπω πιο πολλά. Υπάρχουν αξιόλογε προσπάθειε πολλών γονείων που στέλνουν τα παιδιά στο πολυμερήτηριο και να γνωρίσουν το όλο το άθλημα. Σα είπα είναι πιο ενημερωμένο ο κόσμο πια. Γι' αυτό του παίρνουν πιο πολύ τώρα. Σίγουρα, γιατί. Από τη στιγμή που υπάρχει το ίντερνετ, από το σημείο που δω, έχει η όραση, διάφορες διεθυμίσεις, mm. ε, δηλαδή υπάρχει μια προβολή γενικότερη, ε, πάνω στο, γενικά όχι μόνο στο συγκεκριμένο άθλημα, mm. αλλά και, και στον αθλητισμό, mm. Κα, ναι, υπάρχει δηλαδή μια γενική έτσι, προβολή, mm. οπότε θεωρώ πως όλα και περισσότερο άτομα στρέφονται στον αθλητισμό. Γενικά, και όχι μόνο στο Πόλα, ναι, και γενικά, στο πρόβληρο στον πόλο τρέφονται πιο πολλά άτομα σε σχέση με το παλιά. Ε, η συνεργασία με του παίκτες εκείνη ε, την ώρα πάνω στον αγώνα. έτσι, ε, Πώ είναι, τι ε, ε, ακριβώ ε, υπάρχει, ε, μεταφέρεται μέσα ένα ε, κομμάτι ε. Έτσι, πάνω στον αγώνα. Πάνω <σετά> στον <σετά> αγώνα επικρατεί η ένταση. Σίγουρα ναι, υπάρχει ένταση, υπάρχει σωματική κούραση, ψυχολογική κούραση και σαφώ πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ προπονητή και παίκτη. Να τον καταλαβαίνει εκεί την ώρα που κάνει πάνω που θέλει πάνω τη φάση, εκεί την ώρα πρέπει να καταλαβαίνει την ψυχολογική του κατάσυχο είναι, τη σωματική του ε, κατάσταση φυσικά, γιατί όσο περισσότερο ε, κοιλάει ο χρόνο, περισσότερο η ένταση ανεβαίνει και η κούραση, και, και κόπω σημαντική. Ε... Και πρέπει να συνδυάσει ε, για να έχει ε, πετύχει το κατάλληλο αποτελέσμα στην ομάδα πρέπει να ε, του ψυχολογικού το φυσικού το με την ε, έχει σωστή μάλλον, ε, διαχείριση της σωματικής και ψυχολογικής σου κούραση. Εντάξει, λοιπόν, υπάρχει ένταση, όπως είπε ο Παναγιώτης, ε, αλλά το θέμα είναι πώς θα αυτή την ένταση, mm. και ως παίκτη, αλλά και, από, και ο, ο κάθε προπονητής. Ε, και γενικά, εγώ θεωρώ πως ε, ο προπονητή σε μια ομάδα, παίζει θα λέγα το σπουδαιότερο κρίκο έτσι ώστε να διαχειριστεί αυτή την ένταση mm -hmm. και να ε, μπορέσει δηλαδή να την ε, ε, εξαλείψει, mm -hmm. θα μπορούσα να δούμε, ναι, είναι το... Είναι ο συναδετικός κρίκος σε μπροστά σε ναι, ναι. όλους τους παίκτες. Ναι, ναι, ο προπονητής παίζει, πάρα πολύ, σημαντικό. παίζει πολύ, σημαντικό ρόλο πώς ε, θα, στην διάταξη της ομάδας, πώ ε, θα λειτουργήσει ομαδικά η ομάδα για να έχει αποτελέσματα, Φυσικά να μπορεί να είναι και σωστά να βάλει ναι, του παίκτε ναι, σε αυτή τη θέση φυσικά. για να είναι και το αποτέλεσμα. Φυσικά. Και μια πλέον πολύ σημαντική θέση πάνω στον αγώνα είναι η θέση του θεματοφύλακα. Mm. Ε, γιατί καταρχά να δώσει ε, κάποιε οδηγίε δηλαδή, πάνω στον αγώνα, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο σαν βοηθά του προπονητέ, επειδή mm. πολλέ φορέ χρειάζεται να λέει στου παίκτε να κάνουν, να. Λέει ένα παίχτη δηλαδή να πάει πιο αριστερά, να πάρει πιο δεξιά, ε, να κλείσει καλύτερα τη γωνία του. γιατί Το πόλεμο είναι ένα άθλημα το οποίο είναι ομαδικό. Και είναι ένα άδειμα το οποίο χρειάζεται ε, συνεργασία έτσι ώστε να μπορέσει να νικήσει μια ομάδα. Δηλαδή δεν είναι απέναντι ένα παίχτη για να κερδίσει ομάδα. Χρειάζεται δηλαδή όλοι οι παίχτε να συνεργαστούν μαζί και να μπορέσουν να νικήσουν μια ομάδα του. Ε, και αυτό το λέω επειδή, τη χάλα πριν στις θέσεις του ναι. Και έχω διαπιστώσει δηλαδή mm -hmm. ότι ε, ε, η θέση του νομοτοφύλακα, ε, γενικά στην, στον πόλο, είναι από τις ε, πιο σημαντικότερες ε, θέσεις. Αυτή η θέση και η θέση του φουνταριστού. Εξίσου <δυσίλωνο> σημαντικές θέσεις <δυσίλωνο> του ε, <δυσίλωνο> ε, ναι, Εξίσου σημαντικές θέσεις είναι και τα αριστερά και δεξιά εξτρέμ τα οποία κατεβάζουν, δηλαδή, ε, ο παίκτη που είναι τέρμα δεξιά mm -hmm. και τέρμα αριστερά. υποκατεβαίνουν που κατεβαίνουν στα δύο μέτρα, αυτοί, γιατί από αυτούς ε, κατεβαίνει η μπάλα και συντονίζουν την επίθεση. Mm. Και, και ανάλογα ε, με αυτούς τους συγκεκριμένους τους όπω δηλαδή είναι και η θέση που παίζω εγώ, ε, γίνεται και η ομάδα. Mm -hmm. Συντονίζεται. Συντονίζεται μέσα από το κομμάτι... Συντονίζουν όλοι πώς θα, πώς θα, θα γίνει η διάταξη της ομάδας. Να πώς θα εξαχθεί και το αποτέλεσμα ναι. και η πορεία του τεχνίδιου. Η... Το... <συντονικά> η κυκλοφορία της μπάλας, πώς <συντονικά> να γίνει σωστή η κυκλοφορία της μπάλας, ώστε να οδηγήσει σε εύκολη επίθεση με σίγουρο αγκόλ. Τώρα τα επόμενα σχέδια ποια είναι γενικά για το άθλημα. Τι υπάρχει, θα δούμε. Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε... Κάποια μελλοντική εξέλιξη <laughs> και τι ναι, θα, θα κάνουμε στο μέλλον. Προ το παρόν στη συγκεκριμένη ομάδα, mm -hmm. στο Μανουσού. Ε, και εκεί πέρα δηλαδή θα συνεχίσουμε. Mm -hmm. Τώρα ακριβώ δεν ξέρω τον επόμενο καιρό ή μετά από που... Ναι, μιλάτε, μιλήστε, ναι. μιλήστε. Εγώ υπήρξα, παίξα, βέβαια, και στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ε, μετά πήγα, λόγω υπαγγελματικών υποκρινόσεων του πατέρα μου, ε, έπαιξα, στην, έπαιξα στο Ναυτικό Μιλοβόλου Οργολάφτες, mm -hmm. στο Νόικ Βόλου, ο Μιλος Επιτατοσφαίρων Συγχολή Μισηβόλου, στη, στη Λάρισα, στο Νιρέα Λαμία όταν ήταν η ομάδα ΑΑΕΝΑ. Σε πάρα πολύ, και, στο, και εδώ στην Αθήνα, στο Μαρούτσι. Αυτές οι αλλαγέ ε, σου δείχνουν και πώς είναι η κάθε ομάδα. Σίγουρα, ε, πώς, ε, πώς είναι σε πρωί. κάθε περιοχή, πώς είναι το πόλο, πώς ε, αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο άθλημα. Πώς είναι. Τι έχετε να μας πεις από αυτά, Τι εμπειρίες που έχει ε, ε, Σίγουρα, η Αθήνα, εδώ στην Αθήνα, είναι πιο, πιο, ε, έχουν, υπάρχουν περισσότερες... Ε, ε, ξε... Ε, βελτιώσει στι ομάδε υπάρχουν ε, βελτιώσεις ε, πολλέ βελτιώσει εδώ στην Αθήνα. Ε, υπάρχουν πολλές ομάδες οι οποίες κάνουν πρόοδες, mm -hmm. αλλά εξήσω σημαντική πρόοδο ε, έχει διαπιστωθεί και στι ομάδε επαρχία. Παράδειγμα, γενικά... χάρη Νικηβόλου, που τώρα φέτος κέρδισε ε, το ιστορία για να πέσει τον αγώνα προκειμένου να ανέβει στην άλλα κατηγορία. Ναι, Έχει πολλά χωρίς για να ανέβει. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλή ομάδα. Ναι, είναι πολύ καλή ομάδα, έχει πολλέ πιθανότητε για και γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Εντάξει, ακόμα δεν έχει γίνο ακόνες, γι' αυτό είπα... Αλλά αποτελεί... παράδειγμα πρόοδο. Σε μια ομάδα. Σε περιοχέ που υπάρχει θάλασσα, που υπάρχει πιο πολλοί που έχουνε πιο κοντά του την κολύμπηση. Ε, είναι πιο διαδεδομένο αντιμετωπίζονται διαφορετικά από άλλες που δεν έχουν τόση άνθρωση επαφή με την κολύμπηση. Επειδή είχαν και εγώ, όπω πει ο ε, να έχω δάρκει τι σε αρκετέ ομάδε, ε, έχω διαπιστώσει ότι δεν παίζει ρόλο τόσο πολύ αν θα έχει κοντά θάλασσα ή αν θα είχε κοντά αν θα, σπούλει, με την κολύμπηση. Πιστεύω ότι αυτό που παίζει πάρα πολύ ρόλο, είναι ότι ε, είναι κατά κύριο λόγω η προβολή που γίνεται από την πολιτεία, από, το, από τα διάφορα σωματεία. Αν υπάρχει προβολή ε, και διαφήμιση για το άθλημα, τότε θα, όλοι οι περισσότερα παιδιά mm -hmm. θα ακολουθήσουν. Αν δεν υπάρχει προβολή, αυτό δεν θα γίνει. Mm -hmm. ε, και το λέω αυτό επειδή, κι εγώ, παίξει και σε επαρχιακέ ομάδε, mm -hmm. ε, και στον Ιράμια είχα παίξει, που όταν ήταν Α1 κατηγορία, ε, και στον βόλιο έχω παίξει στον Αυτοκό Μόνο καιργοντα. Ε, και αυτό το που είχα διαπιστώσει ήταν ότι όταν υπήρχε προβολή στι περιοχέ αυτέ, γενικά, ε, όταν υπήρχε προβολή από την πολιτεία, από του συλλόγου, ε, τότε τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά, λέει, Πολλά άτομα ασχολούνται με την πισίνα, πολλά άτομα ασχολούνται με τον ε, γνώστη γενικότερα και, και μια κινητικότητα, θα, λε, θα έλεγα. Αυτά δηλαδή. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που μα είπατε. Θέλετε να μα πείτε κάτι τελευταίο, κάτι κάποιο να κλείσουμε με ένα ωραίο μήνυμα. Κοίταξα, ε, να δει. Αυτό το οποίο έχω να προτείνω εγώ είναι ότι γενικά τα παιδιά τα οποία είναι νέα ηλικία. Ε, αν δεν έχουν να κάνουν κάτι καλύτερο, θα ήταν ε, πολύ όλοι να ασχοληθούνε ε, με το κομμάτι της πισίνας, mm. με, με το πόλη, και γενικότερα με τον υγρό στίβο, γιατί εκτός ότι κάνει πολύ καλό πολύ σώμα πιστεύω κάθε ενός θέλει αυτό, ε, βοηθάει στη συνεργασία, και γενικά ε, πώς το λένε, το άθλημα και γενικότερα πιο πάλι οι παίκτες, ε, μεταδίδουν κάποια πράγματα τα οποία ε, είναι πολύ καλά το διαδίκτυο. Ε, όπω συνεργασία, ομαδικότητα, ε, γίνεται επιθαρχημένο ω άτομο. Ε, αυτά δηλαδή. Κάτι τελευταίο που δεν σα ε. ρώτησα. Οι γυναίκε ασχολούνται με τον ανεκροστήμο. Και γενικά με τον ναι, πόλο ε, πιο πολύ. Υπάρχουν, υπάρχουν πολλέ γυναίκε οι οποίε ασχολούνται με τον ανεκροστήμο. Και εντάξει, δεν είναι όπω το αντρικό πόλο που είναι. που είναι λίγο. Λοιπόν, είναι περισσότερε κατηγορίε. Ε, είναι πιο. Είναι πιο πολλέ ομάδε, γιατί δεν διαθέτουν όλε τι ομάδε και άδικο τμήμα και γίνονται και τμήμα. Ε, είναι, είναι πιο λίγε, πιο λίγο τοπος, τα άτομα τα οποία ασχολούνται με το άθλημα, ναι. αλλά είναι. Ένα, παρ' όλα αυτά του αρέσει και. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. και να μην ξεχάσουμε ότι όποιο ε, γονέα ενδιαφέρεται, ε, προκειμένου να γνωρίσει το, την ιδιωτοσφαίριση ω άθλημα, μπορεί να απευθυνθεί στο σύλλογο μας, τον 3ο Ναμαρουσίου, γιατί έχουμε και υποδομές του τμήματος, ε, προκειμένου να γράψουν τα παιδιά τους και να ξεκινήσουν. Ε... Πολύ ωραία. Παιδιά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Εμείς θα ευχαριστώ. να το ραντεβού μας. Καλή